بكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم رحب بخدمه سيد الشهداء عذاب القلب شيخ اركان الله ان شاء الله والشيخ كرار الله يحفظهم ان شاء الله ويطمن اعمالهم ويوفقهم خدمة سيد الشهداء باسمكم جميعا الحبيب الغالي الرسل الغالي الشاب الطيب المهذب احمد عبد عبد هو شوية شوي شوية شوية, شوية شوية ما وصل احمد عماد قسام اسال الله بحق محمد وال محمد يجعل له دنيا صالحه وحياه سعيده واجعل يعد كلها افراح ومسرات ببركه محمد وال محمد. سبيل وتقديري الى صاحب الدعوه والحرمه الغائب الحاضر على سيدنا كرا يجي انا لو ما اقوم بذلك ان اردت ان اردت ان اردت ان من النسان اردت ان اردت ان اردت ان ما كنا هيج ونصلي كن ونصلي على النبي على النبي بنحجيها صلاة. لا لا لا اليوم سلتك دوب. ما سؤال سؤال يوم سؤال دوب دوب دوب دوب قالوا لي قالوا لي سألتك إن هجوم دفاع قالوا لي هجوم بطريقة ما أنت شو وياك لي لي يعني لي لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي بعد التعب لا شك أنت ريانة والعهد تربى so much على يعني هوايات هو كتاب الله للمنزل زم زمزم, زمزم, زمزم هو آيات باكر سيطرة هناك وشنو باكر سيطرة عند علي. يصدون يشعرون يصلاة أسأل أصل بكم حين إن شاء الله ما شاء الله وأعمى جمهور جمهور الجزيرة يعني هذير هذير صوتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> I